військових військовослужбовців не лише в госпіталі, а й в полях. Це запорізький хірург Юрій Міхеєв. До команди медзакладу приєднався торік влітку. До цього працював в міській медичній академії після дипломної освіти, доцентом кафедри хірургії. Лікар згадує, адаптувався до іншого темпу роботи досить швидко. Проводив операції, яких в цивільній хірургії не було в його практиці. Зокрема, на грудній клітині. Це було дуже складно. Це було це. Я майже не був вдома. Але це було дуже важко і е, коли ти військовий, військовий ти собі собі не належиш зовсім. Тобто ти не можеш там планувати щось там відпочинок, щось це повністю, ну ти не знаєш, чи будеш ти завтра у Запоріжжі чи в іншому місті. Це на, це те, що там когось прооперував, пошив, домой забув. Це, це робота 24 на 7 це дзвінки з Ну, знізитне нам два чотири вночі. Кого вивести, куди вивести, що, що, що робити, і все таки інше. Юрій каже разом з командою постійно вчаться, оскільки поранення бувають різні. Ми працюємо не лише з пораненнями і травмами, а і військовослужбовці також хворіють на загальних хірургічних хвороби. Ми маємо справу з вогнепальним пораненням. Це мінне поранення, це кульове поранення. Це також травматична ампутація, на жаль, кількінцівок. Працювати набагато простіше в медзакладі, бо є все необхідне обладнання і достатньо часу для надання допомоги, зазначає Юрій. Найважчою була операція, згадує лікар, черевної порожнини. Влітку було поранення порожнистої вени. Пораненого привезли до нас з тампонами у животі, і ми вже по ходу зорієнтувалися, що в нього пошкоджена нижнопорожнисто вена, але все для нього закінчилося добре. Цьогоріч, 27 березня, президент України Володимир Зеленський нагородив Юрія Міхеєва орденом Данила Галицького. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.